Στο πράιντον έρχονται τα Χριστούγεννα Χριστούγεννα Πρέμα με φώτα Στο λίγια γιόρτινά Γιόρτινά Με χρώματα πολλά Σκορπίζουμε χαρά Το perfect work θα σκίσουμε μαζί Δυνατά <συσίλυντα> Στο πράιντον Χριστούγεννα Φεύμα. Ξανά Εξανά η ώρα για μισχότα και γλυκά Και γλυκά. στα φωτάκια Και σπίτια λαμπερά. Θα βιάσω τη σακούλα να γιονίσει <συσίλυντα> τελικά σχολεία βάζουμε παντού ξεχωριστά. Σαφώ το